Цим старосинятам, яких з третьої спроби вивели зі знесених самками яєць в інкубаторі, місяць від народження. Головний технолог Волицького зоопарку Сергій Чулков розповідає, саме сі страусів почали нестися два роки тому. Та продовжує, ніяк не вдавалося створити в загоні кліматичні умови, наближені до їхніх природних, щоб птахи могли висидіти кладку. Тож ці пташенята – перше потомство, виведене в зоопарку. Поведінка маленьких страусят для нас є відкриттям, тому що у нас вони, перший, перший раз у нас такі маленькі стравосяти, то за ними, в принципі, як діти маленькі, вони граються, бігають, їм все цікаво. Зараз пташенята завбільшки з дорослу курку та швидко ростуть, говорить технолог. Апетит дуже добре, їх 10 штук, вони вже 50 кілограм корму з'їли за два тижні. Поки що страусеня там просторо в загоні, та за рік вони виростуть, і тут їм буде тісно, каже власник зоопарку Василь Кравчук. Хочемо розширити, знову ж таки, по цю сторону вольєра, зробити більший загін такий, щоб вони підросли, а потім подивимося, чи робити, можливо, і ферму зробимо. Технолог розповідає, чому взялися за розведення страусів. З ними цікаво погратися з малими. Вони ще підходять, вони не можуть нанести ніяких там травм. Великий може, але, в принципі, у нас загородні, високі, є спопереджувані таблички, щоб не підходили близько. Власник зоопарку каже, утримують вісім видів тварин та чотири види птахів. Ми робимо наголос на, не на хижаків, а на травоядних, на мирних. Та говорить, біля вольєрів яких звірів чи пирнатих, найчастіше та найдовше зупиняються відвідувачі. Біля ланів дуже люблять екзотичних птахів, там фазани, павліни. Є в нас поповнення, павлінчики вилупилися буквально вчора. У європейських ланей також поповнення. В червні народилося п'ять малят, серед них – світло, руде дитинча лані альбіноса. Для лани теж готують новий загін – майже гектар лісової місцини. Василь Кравчук розповідає, що планують тут зробити. Контактний зоопарк можна буде і погодувати, і вони більш будуть такі ручні до людей підходити. Ми подивимося, можливо, можна буде зробити так, що людина зайшла, тут зробимо якісь стежки і буде ходити так, ніби теж по лісі, тут трошки приведемо це все в порядок. І будуть дивитися, йде собі по лісі, там лань бігає там. Головний технолог продовжує парнукопитним потрібен простір, а ще високі паркани. Та пригадує один випадок із буднів працівників зоопарку. Самець, тут забор приблизно 17 метр м, він його без проблем так скажем, взяв і перепригнув. На процедуру поїмки його ми потратили десь півтори години. Він нас за ці півтори години встиг обігти всю територію, пів села, і навіть поплавав в ставку. Добудувати та облаштувати нові загони планують до кінця літа, каже Василь Кравчук. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.